a Mindenki Akadémiája színpadán, Írsai Nagy egyiptológus. Már gyerekkoromban felkeltették az érdeklődésemet az ókori keletírások. Egyetemistaként megtanulhattam egyebek mások mellett elolvasni a hieroglifákat és az égírást. Amikor egy idegen nyelvet tanul meg az ember, egy másik kultúrával ismerkedhet meg. Ókori feliratok, ókori írások, ókori nyelvek elolvasása révén az emberiség eredetét érthetjük meg. Írsai Nagy Balázs éppen az országos Széchenyi Könyvtár kézirattárának felbecsülhetetlen értékű, ókori egyiptomi papírusz töredékeit tanulmányozza. Mind a két töredéken szöveget látunk, ezeknek az írása hieratikus, és mindegyik tartalmaz ábrázolásokat, vinyettákat. Itt magát a halottat látjuk ezen az orosz szán fejes és orosz lábas ágyon, ez konkrétan a mumifikálásra szolgáló buttor darab volt. Az ókori egyiptomban ezt, mint valós tárgyat, után sírjából ismerünk, fölött a napistennek a sugarai. A halottak könyvéből fennmaradt darabkák a Krisztus előtti első évezred közepéről származnak. Itt van a tulajdonosnak a neve Ptachmes Maheru, vagyis Ptachmes, az igaz a az egy halottaknak kijáró cím. Fordít le néhány hieroglifát Írsai Nagy Balázs egy másik, csaknem négyezer éves halottak könyvetöredékből a könyvtár tudományi szakkönyvtár termében. A kutató nem csupán az egyittomi vallásos szövegeket olvassa élvezettel, hanem az ókori hétköznapi leveleket, átvételi elismervényeket is. Azáltal, hogy eredetiben tudom elolvasni ezeket a szövegeket, hiába szűnt meg ez a kultúra, hiába haltak meg ezek az emberek, akik leírták sok ezer évvel ezelőtt, számomra hihetetlen élmény, hogy bele tudok látni a fejükbe, ők hogyan gondolkoztak. Az ELTE egyiptológiai tanszékének adjunktusát gyermekként ragadta magával az ókori keleti írások különleges világa. Történt mindez Kelet-Berlinben, ahová családjával együtt költözött. Meghatározó élmény volt, amikor meglátogattam a meg a kiállítását, ahol egy égírásos táblát is láthattam. Ezt a táblát. Ez egy diplomát levelezés, amelyet Burraburiás, babiloni király írt Echnaton egyiptomi fáraónak, a híres eretnek fáraónak mutatja az ókori mezopotámiai városról, Babilonról szóló albumban az ékírásos tábla fotóját egyetemi dolgozószobájában. Miután szüleivel 1987-ben hazaköltözött, a gimnázium könyvtárában rávetette magát az ókori keleti kultúrákkal foglalkozó kötetekre. Legfőbb vágya az volt, hogy megtanulja a mára eltűnt akkád és új egyiptomi nyelvet. 1993-ban ezért az Ötvös Lorán tudomány Tudományegyetem Egyiptológia, majd két évvel később a szakán kezdte meg tanulmányait. A királyok völgye sziklasírjai egyedülálló emlékművei az ókori egyiptomi vallásnak. Az építészetben és a faldíszítésekben az egyiptomi túlvilág elképzelések jelennek meg. Erről szól az előadásom. i, jönni, bagolyal folytatjuk, repozíció, m, és ugye hotep. És persze egy szeméről van szó, tehát egy személy determinatívum van a végén i, i, hotep. Írsai Nagy Balázs diplomája Én megszerzése éjtel. óta már 13 éve oktat az Ötvös Loránd Tudományegyetemen. Szakdolgozatában, majd doktori diszertációjában azt vizsgálta, hogy valóban bonyolult koronázási szertartások keretében léphettek-e az egyiptomi királyok. Az egyiptológia tudomány története mellett ma is ez az egyik fő kutatási területe. Azt látjuk, ahogy egy sírból egy éppen talált temetkezést távolítanak el koporsót és mumját. Kommentálja a száz évesnél is régebbi fekete-fehér némafilm kockákat. éves egyetemistaként neves professzora és témavezetője, Kákosi László ásatásán dolgozott Egyiptomban. Ekkor kereste fel először a királyok völgyét. A sírok tízítésének hihetetlen összetegsége fogott meg a legjobban, a gondolatoknak a gazdagsága, a vallásos koncepcióknak az összetegsége és szépsége, akkor az adta meg azt a kezdőlökést, hogy ilyen többek között a király is szeretnék foglalkozni. Azóta egyebek mellett a kultikus temetkezési helyen kialakított sírok és a bennük található helyiségek vallásos funkcióját kutatja. Anhti menti teptá, aki a földön marad. Tehát nem kevesebbet közöl ez a nagyon rövid kis felirat, hogy a király felesége volt az Meritré királyné, aki eltemette harmadik Totmeszt. Hívja fel a figyelmet Írsai Nagy Balázs azoknak az ábrázolásoknak az egyikére, amely harmadik Totmesz sírkamrájának a falán található. Szerinte a királyok völgye az óegyiptomi túlvilági elképzeléseknek az egyik legfontosabb forrása. Nagyon sok olyan részletet, nagyon sok olyan információt, amelyek máshol nem jelenhetnek meg, mert például tabunak számítanak, mert exkluzív, kizárólagos tudást képviselnek, amihez csak a király férhet hozzá. Ezek az elképzelések sokszor csak a királyok völgyének a sírjaiban jelennek meg. A színpadon Írsai Nagy Balázs egyiptológus, és témája a királyok völgye kezdetei. Nílus partján fekszik az ókori Téba városa, ez a modern luxor, és emellett található az a Sivatagi vádi, amely körülbelül párhuzamosan fut a Nílussal, ez a királyok völgye. Ide temetkeztek az ókori-egyiptomi újbirodalom uralkodói, körülbelül a Krisztus előtti második évezred, második felében 1550-től 1069-ig. A legutolsó királysír, 11. Ramszeszé, befejezetlen maradt, viszont az egyiptológián belül hosszú ideig vitatárgya volt, hogy pontosan ki is az az uralkodó, aki legelőször használja temetkezőhelyéül a királyok völgyét. A sírokban lévő feliratok révén pontosan tudjuk, hogy Hagsepszut királynő és az ő összes utóda, harmadik Totmesztől kezdve, egészen III. Amenhotepig, egészen biztosan a királyok völgyében temetkeztek el. Azonban, hogy melyik elődje volt a legelső, akinek a sírja a királyok völgyében található, az vitatott volt. Sokan első és második Tóthmez sírját is a királyok völgyében keresték, sőt, egyesek javasolták, hogy első Amenhotepet is odatemethették. Az elmúlt években azonban új eredmények révén megtudhattuk, hogy egészen biztosan Hagsepszut királynő volt a legelső, aki a királyok völgyét választotta temetkezésének helyszíneként. Az érvelés két eredményen alapszik. Az egyik negatív, a másik viszont pozitív. A negatív eredmény, hogy néhány évvel ezelőtt elkészítették a királyvölgyében talált kerámi anyagnak az újravizsgálatát. Ez arra vezetett, hogy Haksebszutot megelőzően semmilyen kerámia nem található a királyvölgyében. A másik pedig azok a német ásatások, amelyek első er sírját a királyok völgyén kívül a Nílushoz közelebb egy piramis komplexum részeként fedezték fel, illetve az ugyanakkor elhangzott javaslat, hogy első Totmeszt is egy másik vádiban, a Draubele Naga mellett lévő uh, ANB-jelű sírban temették el. A királyok völgyének az eredetét egy harmadik vádiban, amelyik szintén Téba közelében található, kereshetjük férjének korai halála után Hagsebszut királynő, a leendő Hagsebszut királynő, először, mint Régens vette át Egyiptom irányítását, fiatalkorú harmadik totmessz helyett. Mint Régens, a Wadi Sikkat Takka Ez Zaidban lévő sziklasír volt az, ahol először megjelentek azok az elképzelések, amiket ő aztán később a királykölgében is megvalósított. A sír felépítése, Viszonylag egyszerű, egy 90 fokban megtörő, folyósó végén két egymás után következő helyiség található. Ezek különböző szinteken helyezkednek el, egy felső terem és egy alsó terem. Ez a kettős sírkamra újítás az egyiptomi temetkezések történetében, sőt az egyiptomi királyi temetkezések történetében. A sír maga befejezetlen maradt, ugyanis a fiatalkorú harmadik Tottenham állítva. Haksebszut maga vette át királynőként az ország irányítását. Királynőként már természetesen ez a kisméretű sír nem felelt meg az igényeinek. Új helyszínül ő választotta a királyok völgye Vádiát, és ott ugyanezt a sírt, amit már korábban felépített a Vádi Szikkat Tekkej építette meg sokkal monumentálisabb méretekben. Az, hogy a folyósórendszer ennyire elnyúlt, az részben technikai problémák eredménye lett. Ugyanis a sír kivájása közben nagyon rossz minőségű, porózus rétegbe ütköztek az egyiptomi mérnökök, és ekkor választaniuk kellett, hogy új helyen próbálják meg a királysér építését, vagy folytatják. Ők az optimista megoldást választották, és abban reménykedve, hogy újra jó minőségű kőzet bukkannak, folytatták tovább, az erősen lejtő folyósónak a kiépítését. A folyósó végén újra két helység található, egy magasabb szinten lévő és egy alacsonyabb szinten lévő. Az alacsonyabb három pillérrel rendelkezik, ebben helyezték el a királynő szarkofágját, ez a sírkamra. A felsőnek a pontos funkciója egyenlőre még nem tisztázott, habár majd egy javaslatot szeretnék erre tenni. A sír, szintén befejezetlen maradt, hiszen uralkodásának 21. évében Hagsepszút királynő eltűnik, a legtöbb feltételezés szerint meghal, és ekkor harmadik totmes aki szerencsésen túlélte Mostohanyának az uralkodását, maga lépett Egyiptom trónjára. Harmadik Totmesz királysírja az összes építészeti elemet tartalmazza már, amit ezek után az összes többi királysír a völgyében követ. Egy nyitott, bejárati lépcső, után nyílik a sziklafalból az a folyosó, amit egy újabb lépcső, egy újabb folyosó követ, majd egy újításként egy mély akna található a sírban. A folyosó az aknának a felső szintjén találkozik az aknával, hogy aztán a teremsor az akna áttellenes oldalán, szintén a felső szinten folytatódjon. Itt ugyanaz a két helység található, két terem található, amelyet már hadsepszút sírjában is láthattunk, ezúttal mind a kettőben található pillérek. Innentől kezdve a felső termet felső pilléres csarnoknak, míg az alsó termet lehet alsó pilléres csarnoknak is lenyőzni, ha bár ez a sírkamra, amelyben harmadik totmes szarkofágiát elhelyezték. A második jelentős újítás harmadik totmes sírjában az, hogy díszített. Bizonyos helységeket, a, az aknát, a felső pilléres sarnokot és az alsó pilléres sarnokot a sírkamrát vakolták és festéssel díszítették. A felső pilléres sarnokban egy istenkatalógus látható. Ez nem más, mint az alvilágban előforduló isteneknek teljességre törekvő felsorolása. A sírkamrában ezzel összefüggő, az a vallásos szövegnek nem lehet nevezni, hiszen ábrákat is tartalmaz, vallásos ábrázolásnak sem lehet nevezni, mert szövegeket tartalmaz vallásos kompozíció, talán a legmegfelelőbb megnevezés. Ennek a kompozíciónak a neve az Amduat. Az egyiptomi elképzelések szerint nappal, a nappal 12 órája során a Napisten az égen utazik keresztül, majd nyugaton lebukik a Föld alá, és az alvilágban utazik keresztül az éjszakán, ismét 12 órán keresztül. Az Amduat nem más, mint a túlvilágnak a leírása. A túlvilág régióinak a leírása az szerint a 12 óra szerint tagolva, ahogyan épp a napisten keresztül halad éjszakai utazásán rajta. Nagyon jellegzetes az utolsó 12. óra, amelyik a nap való előkészítést ábrázolja, ahogy megfiatalodik a napisten, születik, majd pedig skarabeusz alakjában, a skarabeusz bogár alakjában áttör a keleti horizonton, hogy újra felemelkedhessen a cégre. Harmadik totmesz utódjai ugyanezt a díszítési sémát követték. Második Amenhotep, negyedik totmesz és harmadik Amenhotep. Míg azonban, harmadik totmes sírjában mind a felső pilléres csarnokot és az alsó sarnokot, a sírkamrát is díszítették, addig utódai a két helység közül egyedül a sírkamra díszítése mellett döntöttek. Második Amenhotep sírjában a felső pilléres sarnoknak soha nem tervezték a díszítését. Ahhoz, hogy a vakulatot felvigyék, megfelelően érdessé kell tenni a sziklafelszínt, és erre soha nem került sor a felső pilléres sarnokban. Az alsó pilléres sarnokban, a sírkamrában ismét az omdort található. Szemben harmadik totmes sírkamrájával, ahol a 12. óra a szarkofág mögött látható, itt. Az első óra a legelső, ami a szarkofák mögött látható, hogy aztán az órajárással megegyezően következzenek egymás után az órák. 12 óra a bejárattól nézve a baloldali falon látható. A negyedik Totmesz sírja némi kivételt képez. Itt ugyanis a sírkamra díszítése soha nem készült el, ha bár tervezték. Szemben a felsőpilléres sarnokkal, amelyik pontosan úgy, mint elődje esetében díszítetlen maradt. A sorozat utolsó sírja, harmadik Amenhotep sírja megint második Amenhotep díszítését követi, itt is a felső pilléres sarnok díszítetlen marad, míg az Amdua 12 órája található az alsó pilléres sarnokban, a sírkamrában, a 12. óra megint a szarkofág fölött látható. Harmadik Amenhotep-el azért ér véget egy sorozat, mert az ő fia, Negyedik Amenhotep egy vallásos reformot vezetett be, amelynek lényege egy új isten, egy egyetlen istenek a tisztelete, a napkorong átomi, és a nevét is megváltoztatta negyedik Amenhotepről Echnatonra. Ő új fővárost alapított, és új temetkezőhelyet is keresett magának. Tehát harmadik amenhotep véget ér a királyok völgyének legelső korszaka. Miért szükséges két piléres saroknak az építése egy Hiszen ennek a kiválása plusz munkát jelent, jelentős munkatöbletet jelent. Mit szimbolizál a két pilléres csarnok a királysírban? Ennek a megoldásában a díszítés segít, a megfelelő helységeknek a díszítése. A felső pilléres csarnok egyes egyedül harmadik Totmer sírjában hordoz díszítést, az már említett istenkatológust. Ez az istenkatológus soha nem bukkan föl az összes többi királysér díszítésében, sem harmadik Amenhotepig, sem pedig az utána következő királysírokban. Nézzük meg közelebbről ezt a díszítést. Az alsó sávban, a fal alsó sávában egyforma téglalap alakú Egységekben az egyes isteneknek az ábrázolásait lehet látni, mindegyik mellé odaírva pontosan az istennek a neve. A felső sávban szintén három regiszterben ugyanilyen téglalapokat lehet látni, mindegyik esetben egy-egy mécses és egy-egy csillag ábrázolása tölti ki ezt a téglalapot. Fontos megemlíteni, hogy mind a mécses, mind pedig a csillag az egyiptomi vallás vagy szimbolika szerint a léleknek, a báléleknek a szimbólumai. Az alsó piléres csarnok, kivétel az már említett negyedik Totmes sír, ahol nem tudták befejezni, minden esetben az Amduat 12 óráját hordozza a sírfalain. A megoldásban egy olyan egyiptomi koncepció segít, ami legkorábban az Újbirodalomban jelenik meg. Hapuszenebb Ámon főpap volt aksepszot uralkodása alatt. A baloldali kép azért látható, mert Hapuszeneb sírját tévában egy magyar expedícióása, Bács Tamás az Egyiptológiai Tanszék vezetőjének vezetésével. Hapuszenebnek Bolonyában található egy szobra, ahol a legkorábbi említése olvasható, a szoborra felírva, a fordításban közölt koncepcióval. Ba pet, mondja a sát én a lélek az égbe, a holttest az alvilágba, duadba. Az egyiptomi koncepció szerint a halál pillanatában a test és a báléleknek az egysége megszűnik, ezzel fejeződnek be az életfunkciók. A bálélek az égbe bemelkedik, ahol csatlakozik a Napistenhez, és részt vesz a Napisten körforgásában, nappal az égen, éjszaka az alvilágban. A test viszont egyenesen a temetés révén a sírba kerül, ezáltal szimbolikusan az alvilágba. Minden egyes alkalommal, amikor az éjszaka során az alvilágban utazik keresztül a napisten, test és léleg újra egyesül. És akkor feléled nappali álmából a halott. Ezért szükséges, hiszen innentől kezdve ő újra az életfunkcióknak minden aspektusára képes, ezért szükséges, hogy butorokat helyezzenek el a sírba, hogy élelmiszereket helyezzenek el a sírban, hogy sört, bort, külön fehér bort és vörös bort, olajokat helyezzenek el a sírban, hiszen erre szüksége lesz a halottnak. Azonban a szövegek azt is elárulják, hogy ez ugyanúgy vonatkozik az istenekre. Az istenek ugyanúgy rendelkeznek testtel és ugyanúgy rendelkeznek lélekkel, bálélekkel. Ez a koncepció segít megérteni, hogy pontosan mi ez a két ábrázolás, amit harmadik totmesznek a sírjában látunk. A felső pilléres csarnokban és az alsó pilléres csarnokban ugyanis az órák ellentétes irányba követik egymást. A felső pilléres csarnokban az órajárással ellentétesen, míg a sírkamrában az órajárással megegyezően. Emellett az írás típusa is eltér. A csarnokban a normális, standard egyiptomi írás olvasható, ugye ezt jobbról-balra írják természetesen. Ezzel szemben a sírkamrában az összes felirat retrográd írást használ. Retrográd írás eltér a tükörírástól, lehet látni a különbséget. Míg a tükörírás esetében ugyan az olvasás iránya fordított, de a jeleknek az orientációja is megfordul, tehát az Olvasás irány és a jelek orientációja továbbra is egybeesik. Retrográd írás esetében a jelek orientációja és az olvasás iránya ellentétes. Nem csak egyiptomi hieroglifákkal, hanem latin betűkkel is lehet retrográd írásos feliratokat készíteni. Azáltal, hogy a sírkamrában a feliratok retrográd írást használnak. Azáltal, hogy a sorrendje az óráknak ellentétes a felső pilléres csarnokban, Jelzi, hogy ellentétes, orientáció terekről van szó. Az egyiptomi gondolkodása szerint, mivel az írás mindig jobbról-balra halad, a természetes haladás irány jobbról-balra történik. Ehhez képest eltérő orientációt jelez a sírkamra. Nem véletlen, hiszen azáltal, amikor az alvilágba lebukik a napisten, onnantól kezdve nyugatról keletre halad. Tehát az égtájak felcserélődnek az alvilágban. Hasonlóképpen azáltal, hogy a retrográd írás használják, ugyanezt a fordított orientációját jelzik. Tehát, míg a felső sarnok a felső világot, az eget képezi le, addig a sírkamra az alvilágot képezi le. Mind a két tér, egy projekciója, egy modellje annak a két kozmikus térnek, amelyben a király halála után az egész örökké valóságot tölteni fogja. Egy további érv, hogy a felső pilléres sarnok valóban az ég modellje abban a sírban található, amelyik szakítani próbál mindennel, amit az egyiptomi hagyomány addig képviselt. Ehnaton királynak a sírja marnában található. Ott építette fel az új fővárosát, és nagyon hasonlóan, mint a királyok völgye, ott is egy sivatagi vádit választott ki magának, amelybe megépítette a sírját. Azonban még a királyok völgye a Nílus bal partján található, ez a vádi a Nílus jobb partján található. Maga a sír ugyanazt a szerkezetet követi, mint az összes korábbi sír a királyok völgyében. Egy nyitott, bejárati lépcső vezet el a sziklafalból induló első folyosóba, utána egy lépcső következik. Echnaton kihagyja a következő folyosót. Későbbi a is sírokból tudjuk, hogy ez a következő folyosó az alvilágnak egy bizonyos régióját szimbolizálja. Az amarnai reform monoteizmusa mellett egyik lényeges eleme, hogy az alvilág létét tagadja. Az akna megtalálható a sírban, és utána pedig az összes többi, összes korábbi királysírban, az összes későbbi királysírban is a felső pilléres sarnok következik. Ez a sarnok megtalálta Echnaton sírjában, és ugyanúgy két pillér található itt, mint apjának harmadik Amenhotepnak a sírjában. Viszont ezzel a helységgel véget is ér a termeknek, folyosóknak és a termeknek a sorozata az Amarnai királysírban, hiszen ez a két pilléres sarnok egyben a sírkamra is, ahol Echnaton szarkofágja állt. A díszítési struktúra is hasonló. Az összes korábbi királysírókban díszítették az aknát, Echnaton is díszíti az aknát. Korábbi királysírókban itt a király találkozik különböző túlvilágistenekkel, itt az amarnai királysírban Echnaton találkozik, Átonnal. A sírkamra hátsó falán egy egészen fantasztikus jelenet látható. Összesen Öt alkalommal lehet látni egymás után átont a napkorongot. A kitört hely alapján egyértelmű, hogy egy hatodik ábrázolás is volt. Baloldalt, keleten, felkeláton, míg pedig nyugaton lenyugszik a nyugati horizonton áton. Mindegyik napkorong ábrázolás két oldalán áton neve olvasható. Tehát összesen tizenkét alkalommal. Echnaton a nappal tizenkét óráját ábrázolja sírkamrájában. Szemben elődjeivel, akik a teste az alvilágban nyugodott, addig Echnaton az örök életet az égben képzelt el. Reformja azonban nem tartott sokáig, hiszen mint közismert, Tutanhamon idejében elköltöznek a marnából, felhagyják a marnát, és Tutanhamon nagyon-nagyon híres sírját már a korábbi ortodox vallásos elképzelés szerint építik meg. Miért érdemes a királyok völgyét kutatni? Miért érdemes egyiptomi királysírókat kutatni? Egyrészt, amikor éppen találunk meg egy temetkezés, mint a Sottenhamon esetében történt, de talán kevesen tudják, a tániszi királysírókat és a teljes mellékletükkel találták meg, ott olyan tárgyakat lehet találni, mint sehol máshol a világon. Ugyanakkor, a díszítés ezeknek a síroknak, olyan kompozíciók, mint az Amduat, vagy a késő megjelenő szövegek, a Rameszida korból, mint a Kapuk könyve, vagy a Barlangok könyve, hihetetlen részek gazdagsággal tárja elénk az egyiptomi túlvilághitnek fantasztikus gazdagságát. Köszönöm szépen a figyelmet. mindenki akadémiája ön előtt is nyitva áll. Várjuk előadók és nézők jelentkezését is.